Торік український ринок пального пережив найважчу кризу. Влада та бізнес разом намагалися подолати її. Щоб допомогти зменшити дефіцит на ринку, уряд передав Нафтогазу арештовані заправки «Глузко», які пов'язують з Віктором Медведчуком. Їх запустили під брендом Ugo. Нині в Україні вже працює 64 такі АЗС. Детальніше в сюжеті. Кілометрові черги на заправки та нулі на стеллах. Ринок пального торік пережив найбільшу кризу за всю історію незалежності України. Ми втратили 100% джерел постачання пального, припинились поставки з Росії та Білорусі, окупанти заблокували імпорт морем. А українську нафтопереробку, зокрема найбільший Кременчуцький завод, розтрощили. І держава, і бізнес буквально з нуля будували новий ринок. Щоб допомогти подолати кризу, у травні уряд передає Нафтогазу арештовану мережу заправок «Глузко», яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Це більше сотні АЗС. Їх запускають під брендом «Юго». Мета була в регулюванні ринку, бо в той момент, в травні місяці, то був дуже такий дефіцит потужної. Всі хотіли, щоб це було дуже швидко, встисли термін і... Тому робили неможливе. Вже з вересня перші станції почали працювати. Натепер уже працює 64 заправки в різних регіонах України. Відкрилася ЗС навіть у деокупованому Херсоні, повідомив голова правління нафтогазу Олексій Чернишов. Щойно дозволила безпекова ситуація. Ми відкрили першу заправку в мережі ЮГО у вільному українському Херсоні. Для понівеченого міста кожна заправка надважлива. Дякую колегам, які додали херсонцям енергії і стійкості. Все пальне мережа імпортує з Європи. Це Польща, Руминія, Болгарія, Словакія. Шукаємо різні напрямки, як вести, бо мережа залишилась без бензовозів. Всі вони там передані ЗСУ, Укрзалізниця, велика їм Подяка, дуже допомагають. Шукаємо по ринку хто перевізники і укладаємо договори, контракти. Нині перед ринком пального нові виклики, працювати доводиться в умовах постійних відключень електроенергії. На даний момент в районі чергове відключення електроенергії, але, як ви бачите, робота АЗС не зупинена. Тому що ми працюємо від генератора, вистачає на повноцінну роботу всього об'єкту. Генераторами забезпечені більшість заправок «ЮГОВ» і «Укрнафта», які перебувають в управлінні «Нафтогазу». Загалом 579 АЗС можуть працювати навіть в умовах повного блекауту. Клієнти часто приїжджають до нас не тільки заправитися, а також погрітися, зарядити власні гаджети, попити гарячого чаю. Попит на пальне через відключення електроенергії зріс приблизно на 20%, бо дуже багато закуповують під генератори і бізнес, і пересічні українці, як пан Руслан. Генератор потужністю 7 кВт, він забезпечує повністю освітлення будинку, а також можна приготувати їжу на електроплиті. Такої каністри вистачить на 3 години. Та, попри підвищений попит, ціни на пальне вдається втримувати. Повпливати на них може хіба що ситуація на ринку ЄС, який чекає на запровадження ембарго на російські нафтопродукти у лютому, кажуть у Нафтогазі та дефіциту і кризи, яку українці бачили торік, переконані вже не буде. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Максим Костенко, факти ICTV, Єдині новини.